Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ συγκινημένος που βρίσκομαι σήμερα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για να εγκαινιάσουμε 18 νέες κλίνες μονάδων εντατική θεραπείας προϊόν τη σημαντικής δωρεάς τη Επιτροπής Ελλάδο 2021. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρωτοβουλία σας, που όπως είπατε ολοκληρώθηκε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ σημαντικό, η επέτειος της Εθνικής Παλαιγεννησίας να μην συνδέεται μόνο με εορτασμούς, με συνέδρια, με ομιλίες, αλλά να συνδεθεί στη συνείδηση των πολιτών και με υποδομές οι οποίες θα ενισχύσουν, εν προκειμένου, το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε βάθος χρόνου. Είμαι, επίσης, εξαιρετικά ικανοποιημένος για το γεγονός ότι η δωρεά αυτή εντάσσεται σε ένα συνολικό πρόγραμμα πολύ γρήγορης υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως προς τις μονάδε εντατικής θεραπείας. Όλοι γνωρίζουν την κατάσταση την οποία παραλάβαμε και ο COVID-19 ήταν μια ευκαιρία για να μπορέσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να υλοποιήσουμε την δέσμευσή μας, η χώρα να βρεθεί στον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο ως προς τις μονάδε εντατικής θεραπείας που θα διαθέτει. Έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια με στήριξη από δημόσιου και από ιδιωτικούς πόρους. Για να αναφέρω ενδεικτικά ότι εδώ, μόνο στη Θεσσαλονίκη, από τα 80 κρεβάτια προ-COVID έχουμε πάει σχεδόν στα 200. 199 για την ακρίβεια, Εκτός από την μονάδα αυτή. αναφέρω τα 30 καινούργια κρεβάτια τα οποία ήδη λειτουργούν ω μονάδα COVID στο υποκράτειο και επιμέρου παρεμβάσει σε πολλέ άλλε μονάδε εντατική θεραπεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό τον αριθμό. Θέλω στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Έχει σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος. Όπως μεγάλο βάρος σήκωσαν όλα τα νοσοκομεία της ευρύτερη περιοχής της Θεσσαλονίκη, ειδικά τον εξαιρετικά δύσκολο Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αλλά και τώρα. Και βέβαια, τα κρεβάτια αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς το απαραίτητο προσωπικό χωρίς την αυτοθυσία ιατρών, νοσηλευτών, υποστηρικτικού προσωπικού, οι οποίοι έχουν ξεχάσει τι σημαίνει σαββατοκύριακο, διακοπές, ξεκούραση και 14 μήνες τώρα δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή για να μπορέσουν να περιθάλψουν τους συμπολίτε μας που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το υγειονομικό προσωπικό της χώρας. Και καθώς φτάνουμε προς το τέλος, αυτής της μεγάλης περιπέτειας είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η άμυνά μας απέναντι στον κορονοϊό είναι το εμβόλιο, το εμβόλιο, τα εμβόλια μάλλον, τα οποία είναι ασφαλή, αποτελεσματικά, προστατεύουν τους συμπολίτες μας, ειδικά τους πιο ηλικιωμένους, από την αρρώστια, από την ενδεχομένω ανάγκη να έρθουν σε μια εντατική θεραπεία και φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι αν κάποιο φτάσει σε αυτό το σημείο, κινδυνεύει πια ουσιαστικά η ζωή του. Θέλω λοιπόν και εδώ πέρα και από τη Θεσσαλονίκη να επαναλάβω την έκκλησή μου, ειδικά στου συμπολίτε μα, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών, δηλαδή στου πιο ηλικιωμένου συμπολίτε μα, αυτού που έχουν υποκείμενα νοσήματα, μην διστάσετε να εμβολιαστείτε. Ένα απλό τσίπημα μπορεί να σα γλιτώσει από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η επιχείρηση Ελευθερία είναι υποδειγματικά οργανωμένη κατά γενική νομολογία. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι προσθέτουμε πια πολύ περισσότερα εμβόλια, ειδικά του επόμενου δύο μήνε. Ανοίγουμε την πλατφόρμα του εμβολιασμού και σε νεαρότερου συμπολίτε μα, οι οποίοι από τη μεγάλη εβδομάδα, ηλικία 30-39, θα μπορεί να ξεκινήσει του εμβολιασμού τη και εκτιμούμε ότι θα είμαστε συνεπεί στα μα. Όσο πιο γρήγορα να χτίσουμε αυτό το τείχο ανοσία, είναι όμω επίση πάρα πολύ σημαντικό η επιτυχία του προγράμματο εμβολιασμού να μην οδηγήσει σε κανένα ευτυχισμό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ω καροδοκοί, ειδικά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, εξακολουθούμε να έχουμε μια μεγάλη διασπορά. Παρότι ευτυχώ οι εισαγωγέ έχουν δείξει μια σταθεροποίηση. Και όσο επιστρέφουμε στην κανονικότητα, που σήμερα θα λειτουργούν και τα καταστήματα στην πόλη με την μέθοδο του click-in, είναι πάρα πολύ σημαντικό καθώς ε, απελευθερώνουμε οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα οι, οι συμπολίτε μας να προσέχουν διπλά το θα ισχύει ειδικά και όταν ανοίξει πια η εστίαση. Η λογική είναι ότι θέλουμε τον κόσμο οργανωμένα να μπορεί να κινείται έτσι ώστε να αποφεύγουμε συγχροτισμούς στα σπίτια όπου η εξάπλωση ε, του κορονοϊού εκ των πραγμάτων ε, είναι ε, πιο εύκολη. Πλείοντας και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Επιτροπή. Να τονίσουμε ότι αυτέ οι μονάδε τι οποίε εγκαινιάσαμε είναι κινητέ μονάδε. Θεωρητικά θα μπορούσαν να φύγουν από εδώ πέρα και να πάνε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε μια άλλη υγειονομική περιφέρεια όπου να υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Ξέρω ότι έρχεστε να παραμείνουν μόνιμα εδώ, και φυσικά αυτό θα εξαρτηθεί από τη διάταξη την οποία θα επιλέξει το Υπουργείο για τον υγειονομικό χάρτη. Όμω οι μονάδε ενεργική θεραπεία έχουν έρθει για να μείνουν. Κάποια στιγμή θα τελειώσει ο COVID και θα είναι μια μεγάλη πρίκα για το Εθνικό Σύστημα Υγεία για την επόμενη μέρα. Διότι δεν περιθάρτουν μόνο ασθενεί COVID. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να αρρωσταίνουν και θα πρέπει να αξίζουν τη να τις περίθαλψη. Να ευχηθώ οι συγκεκριμένε να είναι αχρίαστε, να μείνουν άδεια, Να μην χρειαστεί να γεμίσουν. Ναι, ή σε κάθε ε. περίπτωση να χρησιμοποιηθούν όχι ω COVID, μεθ, αλλά ω non-COVID. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω ότι. Υπάρχουν και μας την άνεση και την ασφάλεια να ξέρουμε ότι όποιο συμπολίτη μας θα το ξαναπώ αυτό, όποιο συμπολίτη μα χρειαστεί περίθαλψη είτε, απλή, είτε απλό κρεβάτι είτε μονάδα εντατική θεραπεία, να γνωρίζει ότι θα έχει την περίθαλψη που του αξίζει για να μπορέσει να βγει νικητής από αυτή την πολύ μεγάλη μάχη την οποία δίνει. Και πάλι ε, συγχαρητήρια και καλή αρχή στην λειτουργία της νέας μοναδοστικής αρκετής.